ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو بہت ایکسائٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میں ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے میسیجز کو آدھے گھنٹے کے بعد بھی ڈیلیٹ فار ایورن کر سکتے ہیں یہ ٹرک کئی دنوں تک ورکنگ کرتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں شو ہونے والے بیل لائکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ تو ہاں اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا اور کوئی بھی اسٹیپ مس نہیں کرنا यहां آپ نے تو یہاں پر سب سے आपने यह جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی میسیج ڈلیٹ کرنا ہے اس کی ڈیٹ اور ٹائم کیا ہے تو یہاں پر میرے کیس میں میرا جو कल ہے وہ ایک دن پرانا ہے یعنی کہ کل کا تو کل تھی ڈیٹ ٹوینٹی نائن مارچ اور ٹائم تھا جو بھی میسج میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا ٹائم ہے دس بج کے منٹ اے ایم تو اس کے بعد آپ نے میں جانا ہے اور میں ऑप्शन होता है ऐप्स का एप्स मैनेजर का तो आपने वो फ़ाइंड कर लेना है तो यहाँ पर मैं ऐप्स में जाता हूँ यहाँ पर मैनेज ऐप्स है यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को सर्च कर लेता हूँ आपकी सेटिंग्स में डिफरेंट हो सकता है ये तो सिंपली आपने व्हाट्सएप को एप्लीकेशन मैनेजर में फ़ाइंड करने के बाद यहाँ पर नीचे जब बॉटम पर ऑप्शन आ रहा है फोस्टॉप आपने इसको फोस्टॉप कर देना है ताकि व्हाट्सएप जो है वो انٹرفیئر نہ کر سکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کو سوئچ آف کر دینا ہے ڈیٹا یوزر ہیں یا پھر وائی فائی یوزر ہیں تو آپ نے جو ہے انٹرنیٹ کو کمپلیٹلی بند کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی پرابلم نہ ہو اس کے بعد اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم سیٹنگ میں جائیں گے ٹائم سیٹنگس میں جائیں گے اور ہم اب وہ ٹائم سیٹ کریں گے جو کہ ہم نے جس ٹائم پہ ہم نے میسج کیا تھا تو 29 मार्च مارچ اور یہاں پر ٹائم میں سیٹ کر لیتا ہوں ہمارا ٹائم تھا دس بج کے اٹھائیس منٹ سوری دس بج کے اڑتالیس منٹ تو یہاں پر میں دس پچاس سیٹ کر لیتا ہوں اباؤٹ دو منٹ بعد کا تو اب ٹائم سیٹ ہو چکا ہے اور ڈیٹ بھی سیٹ ہو چکی ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے جو میسج ہے اس پہ ڈلیٹ فار ایوری ون کا آپشن آتا ہے یا نہیں تو یہ میں نے मैसेज ڈیلیٹ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو دیکھیں اب یہاں پر ڈیلیٹ فار ایوری ون کا آپشن آنا شروع ہو گیا تو چلیے اس کو ڈیلیٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں ڈیلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں مگر دیکھیں ڈیلیٹ ہو گیا اور ساتھ میں کلاک کا ہی کن آ رہا ہے مطلب یہ ایکشن جو ہے پینڈنگ ہے کیونکہ ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند ہے میسیج ڈلیٹ کر دینے کے بعد آپ نے ٹائم کو دوبارہ سے کرنٹ ٹائم پہ سیٹ کر لینا ہے اور اس کے है دوبارہ سے واٹس ایپ کو اوپن جو آپ کا پینڈنگ ایکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ میسیج جو ہے وہ دوسرے یوزر کے لیے کمپلیٹلی ڈلیٹ ہو چکا ہے تو گائز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تھینکس فار